هل يجوز لرجل ان ينكح زوجته بعد العقد وقبل ان يعطيها الصداق اذا تم العقد لا باس ولو ولو اجل الصداق تم العقد بينهما حلت له ولو اجل الصداق الى سنوات المهم العقد تم العقد بشروط معتبره صار عقدا صحيحا فانها تحل له ولو تاجل الصداق